Безкоштовні курси з оволодіння вогнепальною зброєю проводять у добровольчому формуванні територіальної громади міста Хмельницького «Авангард». Ти береш викрутку, прижимаєш за і докручуєш так. Автомат вперше розібрала на цих заняттях, розповідає Леся Сідова. Про спецкурс дізналася від чоловіка, який проходить службу в Збройних силах України, каже жінка. Сьогодні третє заняття, ми проходили вже перший розбір автомата. Вчора в нас була медична підготовка. Сьогодні в нас буде тактика. Аж зараз такий стан у країні, що треба бути підготовленим. потрібно мати хоча б якісь мінімальні навики, які могли би, можливо, хоч якось допомогти нам. Володимир Бойко працює в it сфері Чоловік каже, набридло бути безучасним спостерігачем. Задовбало всі новини дивитися, блин, захотіть, якщо що, захотілося, хоча б щоб навчили, хоча б як автомата в руках тримати. Ну, хоча б якось, щоб... Бути. За словами інструктора добровольчого формування Хмельницької територіальної громади Олександра Михайлова, курс розрахований на 5 днів, по три години кожен. Заняття починаються о 9-й ранку. Група мінімум 10-15 людей. Зазвичай людина не тримала в руках зброю, особливо автомат. Так як вона тут потренується три дні з автоматом, вона буде знати, як з ним управляти. Саме головне, що ми вчимо, це техніка безпеки. Тобто вона отримує основи поводження, безпекові основи поводження зі зброєю автоматично. Після занять у людей виникає звикання до зброї, розповідає Олександр Михайлов. У людини з'являється відчуття, що зброя – це теж не так страшно, це якби привикання до неї. Правильні стійки, правильне пересування, робота в групах, основні поняття, що повинно півбоєць робити в підрозділі. Все, що ми вчимо наших бійців, наших род, ми ми навчаємо і цивільних. Цивільними займаються впродовж трьох місяців, говорить командир добровольчого формування територіальної громади міста Хмельницького «Авангард» Сергій Вавренчук. Це люди приходять, які бажають навчитися навчитися е медицині, тактичній, навчитися носіння володіння зброї, е тактичного володіння зброї. Одне з основних завдань – залишається підготовка громадян до Служби в Збройних Силах України, говорить Сергій Вавренчук. На сьогоднішній день Більше 90 чоловік у нас вже заключили контракти і працюють збройними силами України. Крім цього, різні напрямки роботи – це несення служби на для підтримування громадського порядку. За словами Сергія Вавренчука, крім володіння вогнепальною зброєю, за п'ять днів навчання люди отримують навички з тактичної медицини. Добровольче формування сформоване 26 лютого 2022 року. За цей період часу в авангарді військову підготовку пройшли п'ять сотень добровольців, говорить Сергій Вавренчук. З початку лютого місяця бійці і волонтери добровольчого формування відремонтували і передали на потреби ЗСУ 35 автомобілів. Продовж тижня на фронт передадуть ще чотири автівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.